السلام عليكم إليك بعض الحيل النفسية التي يؤكد العلماء أنها تجعل الناس يحبونك على الفور الحيلة الأولى انسخ الشخص الذي تتعامل معه تسمى هذه الاستراتيجية بالانعكاس وتنطوي على محاكاة سلوك شخص آخر بمهارة عند التحدث إلى شخص ما حاول تقليد لغة جسده وإيماءاته وتعبيرات وجهه في عام 1999 وثق باحثو جامعة نيويورك تأثير الحرباء الذي يحدث عندما يقلد الناس دون وعي سلوك بعضهم البعض هذا التقليد يسهل الإعجاب الحيلة الثانية اقضي المزيد من الوقت حول الأشخاص الذين تأمل في تكوين صداقات معهم وفقا لتأثير التعرض المجرد يميل الناس إلى حب الأشخاص الآخرين المألوفين لهم في أحد الأمثلة على هذه الظاهرة كان لدى علماء النفس بجامعة بيتسبرغ أربع نساء يتظاهرن أنهن طالبات في فصل علم النفس بالجامعة ظهرت كل إمرأة في الفصل عدداً مختلفاً من المرات عندما عرض المجربون صوراً للنساء الأربع على الطلاب الذكور أظهر الرجال تقارباً أكبر مع هؤلاء النساء اللواتي رأوهن كثيراً في الفصل على الرغم من أنهم لم يتفاعلوا مع أي منهم الحيلة الثالثة امدح الآخرين سيربط الناس الصفات التي تستخدمها لوصف الأشخاص الآخرين بشخصيتك. تسمى هذه الظاهرة بالنقل التلقائي للسمات. وجدت إحدى الدراسات أن هذا التأثير يحدث حتى عندما يعرف الناس أن سمات معينة لا تصف الأشخاص الذين تحدثوا عنها. وفقًا لجريتشن روبن، مؤلفة كتاب The Happiness Project، فإن كل ما تقوله عن الآخرين يؤثر في كيفية رؤية الناس لك. إذا وصفت شخصاً آخر بأنه حقيقي ولطيف فسيقوم الناس أيضاً بربطك بهذه الصفات والعكس صحيح أيضاً إذا كنت تتحدث بالسوء عن بعض الأشخاص من وراء ظهورهم فسيبدأ أصدقاؤك في ربط الصفات السلبية بك أيضاً الحيلة الرابعة حاول إظهار المشاعر الإيجابية في هذه الحيلة سنعمل على تحقيق معادلة العدوى العاطفية وهي التي تصف ما يحدث عندما يتأثر الناس بشدة بمزاج الآخرين وفقاً لورقة بحثية من جامعة أوهايو وجامعة هاواي، يمكن للناس أن يشعروا دون وعي بمشاعر من حولهم ويقول مؤلفو هذه الورقة البحثية إن هذا ربما يقع لأننا نحاكي بشكل طبيعي حركات الآخرين وتعبيرات الوجه هذا بدوره يجعلنا نشعر بشيء مشابه لما يشعرون به إذا كنت تريد أن تجعل الآخرين يشعرون بالسعادة عندما يكونون من حولك فبذل قصارى جهدك لتوصيل المشاعر الإيجابية إليهم الحيلة الخامسة كن حميما وكفوءا اقترح علماء النفس في جامعة برينستون وأزملاؤهم نموذج محتوى الصورة النمطية وهي نظرية تقول أن الناس يحكمون على الآخرين بناء على دفئهم وكفاءتهم وفقا للنموذج إذا كان بإمكانك تصوير نفسك على أنك دافئ عاطفيا أي غير تنافسي وودود سيشعر الناس أنه يمكنهم الوثوق بك إذا كنت تبدو على درجة عالية من الكفاءة على سبيل المثال إذا كان لديك وضع اقتصادي أو تعليمي مرتفع فسيكون الناس أكثر ميلاً لاحترامك تقول أخصائية علم النفس في جامعة هارفرد أيمي كودي إنه من المهم إظهار الدفء أولاً ثم الكفاءة سيما في أماكن العمل كادي كتبت في كتابها الوجود من منظور تطوري من المهم للغاية لبقائنا معرفة ما إذا كان الشخص يستحق ثقتنا من الحيل النفسية التي ستجعل الناس يحبونك على الفور كما تلاحظون حيل علمية وتمت بناء على أبحاث تم إجراؤها في جامعات متنوعة حول العالم اكتبوا لي في التعليقات ما رأيكم بهذه الحيل وهل جربتم إحداها وهل لديكم حيل أخرى تكشفونها لنا إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك ومشاركة الرابط الخاص بالفيديو على مواقع التواصل أراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله مع أفكار جديدة السلام عليكم